Vuron e, Yunus adında oğlandı, e, hardısı deyim 28-35 yaş arası yaş arası. Ba oğlan elə bir ki, <coughs> bir polis vur silahını götürmüşdə axtarışdaydı belə. Həmin oğlandı, elə bir ki, Gəncədə qlavnı deyən yer var. Qlavn verməyin qabağıdır. Biz həmişə ora qlavnı deyirdik elə mərkəzdir Gəncənin mərkəzi, düz icra başsın, yan tərəfi. Orada gəlibdi, taksi şöferlərinin şeikliftə təqiq edibdi. Təhqir eylikdə, o da ki, oğlan görübdür, qıraqdan gözməyikdə başa üç sənə çıxarıb, birini telefon təlinə qoyub, üç sənə buna, biri də göz nəhiyyəsindən tutuşdu. <Sessizlik>